čistí se vnitřní prostory, dezinfikují, takže ty práce ještě docela hodně. Koupaliště se bude otvírat podle počasí, ale teoreticky by mohlo být připraveno, kdy dá se to říct? No já si myslím, že my budeme připraveno, připraveni tak na druhou polovinu května. Standardně v posledních letech otevíráme kolem toho 20. května, takže v tomto roce to bude asi tak obdobné.